Tervetuloa tekoilu-hankkeen toiseen webinaariin. On tänään aiheena syvä oppiminen ja kuvan tunnistus Mika Valkama, projektipäällikkö. Tämän päivän agendana kerrotaan hankkeesta pari sanaa. Mitä syväoppinen on, perceptroni, aktivointifunktio, taso, opetus, mitä ohjelmia on käytettävissä. Ja sitten katsotaan tuosta yhtä demoa. Tunnistetaan sitä on kuvasta kellon aikaa. Teko -hanke, eli koko nimeltään tekoälyn höydyntöismahdollisuudet alueen teollisuuden pk-yrityksissä. Tässä hankkeessa on tarkoituksena lisätä pk-yrityksen kiinnostusta tekoälyn kohtaan, havainnollistaa sen potentiaalia sekä lisätä yleistekoäytöt Etelä-Pohjanmaalla. Rahoittajana toimii Eteläpohjan liitto. Ja me ollaan aloittanut hanke tekemällä yrityshaastatteluita, missä ollaan kysytty, että mitä mieltä, mitä tekoälystä tiedetään näin, mitä ollaan tekoälyn kanssa jo tehty, sen, minkälaisissa ongelmissa sen kuvitellaan auttavan. Ja näiden pohjalta me ollaan valmisteltu neljä eri demoa, jotka esittelee, että miten tämä tekoäly, tekoäly juttuja voidaan käyttää erilaisissa käytännön ongelmissa. Ja sitten tuota osa demoista on tällaista, mitkä kertoo enemmän sitä datan käsittelystä ja siinä vastaan tulevista ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Ja me pidetään myöskin kolme webinaaria. Tämä on toinen ja näitä nauhoitteet löytyy YouTubesta sitten jälkikäteen. Ja tosiaan, tänään puhutaan syväoppimisesta eli deep learningista. Tämä käytännössä tarkoittaa sosiaalisen kerroksittaisia neuroverkkoja. Eli tämä on nyt luultavasti se, mitä kaikki kuvitt kuvittelee tuota tekoälyn olevan, kun sitä puhutaan näin. Me viimeksi liivattiin enemmän tuota, tuota, koneoppimisen puolella, missä nämä esimerkit on lähempänä tilastotieteen ja tämmöisen, tämmöisen puolella, mutta nyt me mennään, mennään sit neuroverkkoihin. Mitä joku voisi väittää, että tämä on sitä sitten oikeaa asiaa, mutta ne, tämä on vain yksi pieni detaili isommassa tekoälyn pilvessä. Ää, kuten me tota, viimeksi puhuttiin, näin tosiaan, niin nää on tosiaan tällaisia, että me syötetään tuonne dataa sisälle. Sille tapahtuu jotakin tuommoisessa useammassa kerroksessa ja me saadaan sieltä jonkinlainen vastaus pihalle. Nyt tota, missä, ja kuten meillä ensimmäisessä webinaarissa oli puhetta näin, niin tosiaan niin se, että missä muodossa tuo data, data sinne syötetään näin, ja missä muodossa se tulee pihalle, niin tota, käytännössä on numeroita, todennäköisesti todennäköisyyksiä, Ää, niin tota, se riippuu ihan siitä, minkälaista ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Ja Minkälainen, minkälainen, missä voisi se vastaus, sieltä halutaan pihalle. Niin, tuota, Tämä on niitä asioita, mihin ei ole yhtä oikeita vastausta, mutta tuota, todennäköisesti vaatii hieman kokeilua että ja, ja pientä tuuria, että löytyy juuri itselle sopiva malli, sitten, kun tätä lähtee, tällaisen kanssa lähtee pakertamaan. Tuossa äskeisessä kuvassa näkyykin noita pa pa palluroita jo siellä näin, ne tuota, tuota, neuroverkossa. Yksi tuollaista palluraa, näin sanotaan, se on perceptroni. Öö, voi olla myöskin tuota, neuroni tai node, miksi sitä kutsutaan. Se, se on se yksittäinen osa tuossa neuroverkosta. Ja näitä, näitä on siellä tosiaan tasoissa. Ja tämä tosiaan yksi neuroni saa arvon sisään ja se sitten tekee sille jotain ja lähettää sitten toisen arvon pihalle, kun se on käsitelty näin yksinkertaisuudessa. Jokaisella tasolla on tosiaan kasa näitä nodeja, neuroneita ja tota, niillä on jokaisella on oma aktivointifunktio. Katsotaan kohta, että minkälaisia nämä funktiot on, mutta tosiaan näin, niin se arvo, mikä tuonne sisään saadaan, niin tähän tämän funktion läpi ja sitten se, siitä saadaan tuota, jonkinlainen vastaus pihalle. Ja nyt tuota, kuten tuosta ensimmäisestä kuvista jo näkyi, niin tuota, kun näitä tasoja on paljon, niin tuota, näitä yhteyksiä Näiden tuota, nodeen välillä on myöskin useampia. Ja nyt, tuota, jos tämä node saa, vastauks, to, o, niin, tota, saa periaatteessa arvon useammasta eri edeltävästä nodesta, edeltävältä tasolta, niin tuota, jokaiseen näihin yhteyteen niin on määritelty joku painoarvo. Sopivilla kertoimilla kerrotaan ne sisältyvät luvut ja lasketaan niiden summa. Tämä summa ajetaan sen aktivointifunktion läpi, joka sitten tuota, antaa sitten taas arvon seuraavalle tasolle. Ää, on olemassa myös näitä muunlaisia nodeja, mitä mit, mit, mit, mit, mit, mit, mit, tuota voidaan käyttää, mutta tuota, me pitäydytään nyt näissä esimerkissä yksinkertaisemmissa. Sitten kun mennään vähän monimutkaisempiin malleihin, näin, niin sitten siellä on kaikkea tosiaan de jotka muistaa edellisiä arvoja ja muuta vastaavaa. Aktivoitifunktioita, joita puhuin näin, niin tuota, tuossa on nyt tuota muutama yleisimmiten käytetty, mitä niitä on näin, tuo relu, sigmoidi ja muut tällaiset näin. Niin riippuen siitä, mitä, minkälaisen arvon toi saa sisään, niin siitä, siitä sitten annetaan jonkinlainen vastaus eteenpäin. näin. Tuosta huomaatte näin, että usein aika monessa näin niin tuota, se on tietysti ja yhden välillä, tai sitten tuota, menee äärimmäisyyksiin, mutta tuota, pääsääntöisesti näin, näin aika usein pelataan miinus yhden, yhden välillä nolla ja yhden väliltä näissä asioissa. Tuo ensimmäinen taso on tosiaan tällainen syöttötaso, inputti sinne tuota tulee ne arvot siinä muodossa, kun ne, ne halutaan sinne syöttää. Pääsääntöisesti niin tämä siis tosiaan meinaa sitä, että kaikki mahdolliset arvot on muutettu numeriseen muotoon. Että, tota, siellä ei tule tekstiä enää sisään, vaan esimerkiksi jos siellä puhutaan sanoista, niin ne sanat on, sanoille on annettu joku numerinen arvo, että tiedetään, että tämä on sana numero 52. Ja sitten meillä on jossain joku taulukko, mikä pitää kirjansa näin, että 52 tarkoittaa esimerkiksi hanketta tai jotain muuta. Öö, ja montako näitä inputteja on tai muuta, näin, niin se riippuu ihan siitä, minkä muoto, mi, mi, mi, mi, minkälaista ongelmaa ollaan tai ratkaisemassakaan. Sitten tässä kuvassa on noin kaksi piilotettua tuossa, tuossa välissä. Niitä voi olla, tässä kuvassa on tosiaan vain kaksi, mutta niitä voi olla tosiaan paljon, paljon enemmän. Ja sitten, sitten tota, ää, niissä on tota, liit, tota, yhteyksiä seuraaviin tasoihin, näin, niin sekin määrät voi, voi, voi, voi sitten vaihdella vähän riippuen, minkä tyyppisiä nodelit sitten onkaan käytössä. Mutta tosiaan näin, niin yhteyksiä, yhteyksiä tulee yhtäkkiä hyvinkin paljon ja monimutkaisuus, monimutkaisuus nousee nousee äkkiä isoksi. Ää, mulla on tuossa mainita tuollaisesta bias-nodesta. Sitä ei ole tähän piirretty, mutta tota, se on sellainen, että jokaisella tasolla on yksi bias-arvo ja se siirtyy niinku, tota, seuraavalla tasolle omalla, omalla painokiertoimellansa. Ja, tota, sen idea on tosiaan vain senään, että jos, jos meillä jostain syystä kaikki nuo muut arvot olisivat nollaa, niin ainakin sitten se bias-arvo siirtyy eteenpäin, että meillä ei koko Loppu, loppuketju ei mene pelkästään nollaksi. Ää, nää, ää, tota, ää, taso voi myöskin haarautua omiin polkuihinsa. Ja, tota, jos meillä on, on esimerkiksi, tota, tota, toi, esimerkki, mitä me tullaan katsomaan, tuo kellonaikaesimerkki, niin tota, meillä voi olla sellainen, että meillä on se kuvankäsittely ensiksi yhteisissä tasoissa, Lähdetään peruskuvata tekemään itse, itseksensä, mutta sitten se verkko voi haarautua kahteen erilliseen osaan, missä toisessa päätellään, että mikä tunti on nyt menossa ja toisessa päätellään, että mikä minuutti on nyt menossa. Se on sitten oma, oma haaransa, haaransa tuossa tuota loppujen lopuksi näin. Ja niissä voi olla sitten eri määrätasoja sitten näissä haaroissa, mitenkä miten, miten paljon sitten ikinä tarvitaankaan. Viimeinen taso on sitten Outputti. Sieltä me saadaan tuota jonkin sortin vastaus. Ja taaskin se, että montako niitä Outputtia on näin, niin tuota, se riippuu ihan siitä ongelmasta, mitä me ollaan ratkaisemassa. Jos me ollaan syötetty sisään kuvia ja me halutaan tietää, onko siellä kuvassa kissa tai koira, niin tuota, sitten meillä on kaksi Outputtia. Toinen kertoo todennäköisyyden, että kuvassa on kissa ja toinen kertoo todennäköisyyden, että kuvassa on koira. Ää, niitä voi olla vain, jos me halutaan tietää, sitten, että tata, jos meidän malli ratkaisee esimerkiksi sitä, että onko tämä moottori hajoamassa, me sä, lähetetään ääni- tai tärinätietoa sinne, tolta, tai, tolta, tai moottorin lämpötilaa syötetään tuonne mallien sisään, ja sitten me opetetaan mallin kertomaan näin, että kestääkö tämä moottori vielä tämän päivän, niin tolta, siellä saattaa olla vain yksin ollen lopussa, mikä kertoo todennäköisyyden sille. Edespäin. Mutta tosiaan tämä on sitten se, että montako outputti Norja on, on sitten tosiaan ihan siitä ongelmasta kiinni, mitä ollaan ratkaisemassa. Ja se on useimmiten sieltä, vaikka me puhutaan tuosta, että, että onko kuvassa kissa tai koira tyyppisestä esimerkistä, niin tota, se malli ei sitä suoraan sano. Se voi sanoa näitä, että kuvassa on 95, prosenttisesti, 95 prosenttia todennäköisyä siinä on kissa, mutta saattaa, että se voisi olla 15 prosenttia että se on myös koira. sitten jos nämä kappaleet on lähempänä toiselle, niin se voi olla sellaista näin, että ne prosenttien todennäköisyyttä on paljon lähempänä toisiansa. Ja sitten pitää vaan jollain konstilla päättää näin, että no, miksi me tämä tulkitaan näin, että se on nyt sitten tuota A tai B. Taas riippuu, minkälaista ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Sitten kun mennään mallin opetukseen näin, niin pääsääntöisesti, vaikka dataa olisi vähän, niin olisi hyvä, että me jaetaan tämä data opetustataan ja testidataan. Tässä on sellainen idea, näin, että silloin kun me opetetaan sitä mallia, näin, niin testidataa ei käytetä siinä opetuksessa ollenkaan. Ja sitten vasta kun se opetuskierros ollaan tehty, niin me kokeillaan, että kuinka hyvin tämä malli toimii, niin me sitten käytetään testidata siinä vaiheessa. Tässä on se kaunis puoli näin, että testidata on sitten sellaista, mitä se malli ei ole koskaan nähnytkään, niin se ei ole vaikuttanut siihen millään lailla siihen koulutukseen. Neuroverkon opetus tai tehdään tosiaan sillä näin, että se opetusdata aetaan useaan otteeseen sen mallin läpi. Joka kerta, kun ollaan tuota, tai tullaan kohta tuohon, että kuinka useassa välissä näin, mutta sitten kun sitä ajoa, ajoa ollaan tehty ja sitä dataa ollaan ajettu sitä mallin läpi, niin me katsotaan sitä, että kuinka hyvän vastauksen se antaa sieltä, niin se käydään muuttamassa niitä painokertoimia, mitkä siellä oli niiden tasojen välillä niissä yhteyksissä. Mihin koetaan joko jollain algoritmilla tai jopa pelkästään ihan vain 10-luvulla kokeilemalla vaihtaa arvoja ajaa uudestaan opetustatan läpi ja katsotaan, että menikö se parempaan vai huonompaan suuntaan tämä malli. Näitä ajoja toistetaan niin kauan, kun se malli toimii riittävän hyvin. Tai sitten me katsotaan näitä että ei tästä tule yhtään mitään, meidän pitää muuttaa sitä mallin rakennetta ja ajaa koulutus uudestaan läpi. Silloin kun me ollaan näin, että toi yksi opetustatan kerran läpi, niin me puhutaan yhdestä epokista. Tämä tarkoittaa siis tosiaan sitä, että yksi epokki tarkoittaa tosiaan sitä, että se koko opetusdata on ajettu kerran mallin läpi. Sitten toinen termi, mihin tulee, tulee tässä törmäämään, jos näihin pu, pu, pu, tuota, lähtee kokeilemaan, niin on sitten batchit, mikä tarkoittaa sitä, että se epokki ajetaan useampaan osaan ja sitten aina batchin välillä tehdään se kertoimien päivitys näin, ettei tarvitse odottaa, että me ollaan se koko data menty läpi, vaan sitä voidaan tehdä pienemmissä paloissa. Tämä nopeuttaa, nopeuttaa tuota, sitä opetusta jonkin verran. Siitä tuota, on tällainen kuin loss function tai häviöfunktio. Häviö niin se seuraa sitä, että tuota, kuinka Kuinka lähelle tuota, tämä malli pääsee sitä tai testi, testidataa. Mitä, mitä lähemmäs päästään, niin sitä pienemmäksi tuo Loss function, va, arvo, arvo menee. Näkyy tuossa tuota, ylemmässä kuvassa, ylemmässä kuvassa tuossa noista kuvassa, niin toi sininen viiva kuvaa sitä. Opetusdataa ja sitten tuo oranssi viiva kertoo, että kun me ollaan sitä validoitu sitä, tuota, sitä, sitä, sitä, sitä ma, mallia, näin, että kuinka hyvin se meitä Tuosta huomaa, näin, että tuo opetustata, opetustata menee niin suhteellisen mukavastikin näin, paranee koko ajan näin, mutta sitten me huomataan, että sitten, kun me heitetään sitä, sitä testidataa testidata, tai validoidaan, niin se ei mene ihan niin hyvin kuin tuota, alun perin näyttikään. Sitten tuota, toinen arvo, mitä yleensä seurataan tässä mallin koulutuksessa, on tuo tarkkuus, accuracy. Ja se kertoo prosentuaalisesti näin, että tuota, kuinka moni niistä outputeista, mitä sieltä ollaan saamassa näin, niin osu oikein. Ja mitä korkeampi arvo, niin sitä paremmin, paremmasta tuota, mallista on kysymys. Näistä myöskin päätellään näistä käyristä, että onko tämä malli ylioppinut tai alioppinut. On, ylioppiminen on siinä mielessä ongelmoinen tapa, että jos teillä on vähän dataa, niin voi olla, että nuo viivat menee ihan täysin päällekkäin, niin kuin tuolla yläkuvassa näkyykin, että tuo loppu, loppuosa on, on ihan, ihan sama, että ei ole mitään muutosta. Niin, tota, se tarkoittaa, että se malli on ylioppinut. Näin, ja se antaa periaatteessa aina oikean vastauksen, kun se antaa jotain tästä, tästä tota, opetusdataa sisään tai testidataa sisään. ja aina saadaan oikea vastaus. Mutta tuota, sitten kun sille heittää jotain muuta dataa sisään reaalimaailmassa, niin siinä antaa tuota ihan vääriä vastauksia, koska saattaa olla niin poikkeavaa siitä, että mitä, mitä, millä se on opetettu. Ja tuota, tämä ylioppiminen, ylioppiminen on sellainen, mitä pitäisi välttää, ja siihen on sitten omat koostitunsa, millä sitä tuota, malliin sisään pystyy rakentamaan tekemään rakenteita, joilla sitä vältetään. Mutta se on. Vähän pidemmän ajan oppimisjuttu sitten, kun se syventyy tähän aiheeseen enemmän. Sitten tällainen termi on hyvä pitää muistaa kuin siirrosoppiminen, transfer learning. Eli tota, aina ei kannata opettaa omaa mallia tyhjästä asti uudestansa. vaan tota, jos on esimerkiksi joku tällainen kuvantunnistusmalli, mikä toimii hyvin. Se osaa, se osaa poimia esimerkiksi tota, valvontakameran kuvasta ihmiset, autot ja muut tällaiset o, o, tota, hy hyvin mukaan. Ja te haluatte sitten muuttaa sitä mallia, että se poimii sieltä vaikka, se joku, tota, vaikka joku teollisuusrobotin tai mikä, mikä ajelee siellä tehtaan käytävillä tai muuta. Niin, tota, te voitte ottaa sen olemassa olevan mallin pohjaksi ja laajentaa sitä omalla omalla pätkällä, neuroverkkopätkällä ja opettaa sen tunnistamaan ainoastaan esimerkiksi juuri niin tämän sen liikkuvan robotin tai jonkun muun, muun tuolta tuota sieltä kuvasta, niin tota, teillä on jo pohjalla sellainen hyvä, hyvä tota, tota, tunnistusmalli siellä näin, mikä, mikä osaa pilkkoa kuvasta ne tärkeitä asiat näin ja sitten sieltä tarvitsee opettaa tosiaan, tämä muuttunut uusi, uusi asia näin niin, tota, mukaan näin. Niin tota, Tämä transfer learning on sellainen, mihin kannattaa sitten kun on saanut perusmallit ja ideat toimimaan näin, niin vähän tutustumassa. Mitä ohjelmia tässä sitten käytetään? Näitä on enemmänkin, mutta mä nyt olen listannut oikeastaan suurin osa tällä hetkellä, mitä näin tästä, ehkä akateemista tai muutenkin tästä kehitystyötä tällä hetkellä tapahtuu, niin toi, toi tekoälyn ohjelmointi tehdään Python-kielelle. Python Siellä on tuommoisia kirjastoja kuin Keras, TensorFlow ja PyTorch. Keras on nykyään osa TensorFlow pakettia. Se on yksi tapa esittää tällaisia neuroverkkomalleja ja kouluttaa niitä. PyTorch on uh, omansa. Siellä on oma tapansa muodostaa nämä mallit ja uh, tehdä, tehdä koulutus. Ja näistä, näistä tosiaan sitten kun tuota, ne, uh, mallit on koulutettu näin, niin sieltä saa sellaisen tiedoston pihalle, minkä sitten voi laittaa varsinaisesti tuotantoon ajamaan näin. Nuo kaksi linkkiä, mikä mä tohon nyt laitoin, toi Playground, TensorFlow.org ja sitten tuota, AI Fiddle, niin ne on tämmöisiä uh, No varsinkin tuo ensimmäinen, tuo playground, niin se on enemmän sellainen, missä pääsee vähän kokeilemaan ja katsoa, mitä, mitä se tarkoittaa, kun tuota, muuttaa lisää leijereitä tai muuta, muuttaa mallia. Näin. Tämä on taas se hyvä esimerkki, että kuinka tällainen neuroverkkosysteemi oikein toimii. Ja sitten tuo AI-Fiddle on taas tuota, tämä tuleva, teta, missä pystyy kokeilemaan myös tota, vähän graafisemmin, tota, että miten nämä mallit toimivat. Ei tarvitse mennä itse suoraan tuohon, jos ei, jos ei halua tuota, ihan suoraan tuota ohjelmointia katsoa näin, niin pääsee sinne. Meillä on tätä, tällä kertaa tällainen demo, yksi siinä lukeminen kuvasta. Tämä on, hyvä, mulla on valvontakameran kuvasta eroteltuna kellotaulu kellotaulun kuvia ja tuota, näiden, näiden, niiden avulla mä oon opettanut sitten tälle tuota, mallille näin, että ää, kuinka, jos siellä antaa kuvamista, kuvan, kuvan näin kellotaulusta, niin se antaa tuota, sitten kertoa näitä mitä se viisari, viisari osoittaa siinä. Ja nämä ma mallit tosiaan löytyy Seamkin tunnuksen alta ää, GitHubista. Täällä on tekoälykäy tää image recognition. Tästä löytyy kaikki lähdekoodi ja sitten myöskin tällainen kuvaus näitä, kuinka tämän saman koodinpätkän saa omalla koneellansa ajettua. Ja pieniä selostusta, kuinka nämä mallit toimii. Mä nyt en lähde tätä ajamaan, ajamaan tätä koodia, koska tätä tätä tekstin loppuun laittanut tuota. Laittanut tuota nämä tulokset, mitä sieltä tulee. Tämä -tä ei siis sinänsä sinä, sinä, tee mitään muuta kuin tuota, tuota, avaa ikkonoja ja tulostaa tuota, vähän tuota, tuota, tuota, tuota, tuota, tuota, tuota, statistiikkaa pihalle. Mutta tässä on kolme eri tapaa. Millä, ta ta ta ta ta kaikki kuvat, mitä tämä syö sisään, niin on sama, sama, samat näin, mutta tota, tässä, on, nää, tässä on kolme, eri, kolme erilaista mallia. Niistä tuota vastaukset tulee erilainen pihalla. Tässä ensimmäisessä mallissa se antaa meille tunnit ja minuutit desimaaleina. Ja sitten tuota, tämä on justin se, että tämä on nyt se kaikki ne leijerit, mitä siinä tuota, mallissa oli käytetty. Tässä on se haarautuminen, mistä mä puhuin. Ja täältä tulee tosiaan lopputuloksena tunnit tai minuutit pihalle. Tätä desimaalilukuna nollasta yhteen tulos näin. Se pitää sitten kertoa 24 tai 60, että saa sitten tuota, tietää sen lopputuloksen. Tuosta näkyy, miten se koulutus on yhdestä ajoista, kuinka se koulutus on mennyt. Ja tästä näkyy sitten näin, että kuinka hyvin se menee, että tuota, ma malli on oppinut näin. Tuossa on se kuva, mitä se on tunnistanut näin. Tuossa on se oikea kellonaika. Ja tuossa on se, mitä se ennustaa, että se aika on ja tuossa on se virhe, virhe että kuinka isoa virhetä tulee. Täällä on muutaman minuutin virhe, että täällä on nyt jopa tunnin verran heittäjä, että kello on ollut 13.19, mutta se on luullut, että se on 12.19. Ja tuolla on toinenkin ylittä tunnin virhe, minkä se on saanut aikaiseksi. Tässä, on tässä datasta on hyvä muistuttaa, muistuttaa se, että tämä valvontakamera on auki ainoastaan 10 ja nyt kahden välillä. Eli tätä, mä, mä en saa tästä kellotausta, mulla on jo koko 24 tunnin ajalta jo kuvia ollekaan, vaan kaikki kuvat, mitä mulla on näin, menee tälle neljän tunnin jaksolle. Sillä ei ole enempää käytettävissä ollekaan. Ja sitten tuota, näistä joistain kuvista, kun oikein tarkkaan katsoo näin, niin esimerkiksi tuossa näin, niin tämä kellohan on 13.9, mutta tota, koska mun tietokoneen kello, silloin kun sen tuo kuvan on ottanut näin, niin on ollut eri ajassa kuin tämä kello näin, niin siinä on tullut jo datan tallennuksessa piirhettä, mä on tallettanut, että tämä olisi 13.10, ja tämä itse asiassa on tunnistanut sen 12.08, että se on itse menee toiseen suuntaan näin, mutta tuo heitto on vähän isompi, isompi ongelma sitten tuossa. Toisessa mallissa, nämä tunnit ja minuutit tulee luokkina pihalle. Eli sieltä tulee 10, 11, 12 tai 30 tai minuutit, joka jokaisella on oma, oma luokkansa. Tämä on yhtäkkiä saman näköinen kuin tuo äskeinen, mutta nyt me huomataan näin, että täällä on 24 ulostuloa ja täällä on 60 ulostuloa. Öö, tästä näkyy nämä samat koulutus, koulutusgraafit ja täältä, täältä näin, niin nähdään näin, niin sama, samanlainen lopputulos näin, tämä malli. Toimii huomattavasti paremmin näin. Meillä ei ollut enää tuota. Täällä minuutin heittoja, mitä tähän on, on, on tullut ollakaan. Tuota, tästä nyt voisi sanoa näin, että tuota, tällainen luokittelutyyppinen malli on tällä kertaa toimii huomattavasti paremmin kuin tuo toi, toi desimaalimalli, mitä me alun perin käytettiin. Toinen, mitä mä äsken sanoin siinä näin, että mulla on, oikeasti mulla on dataa sisältä ainoastansa. Neljästä tunnista, mutta minulla on täällä periaatteessa 24 outputtia tällä tasolla, niin tuota, öö, tässäkin olisi pärjännyt ehkä vain neljällä ja niin se olisi antanut ehkä myös suurin piirtein yhtä hyviä tai parempiakin tuloksia. Sitten tämä viimeinen esimerkki, niin mulla on samantapainen luokittelusysteemi kuin äskenkin. Mutta sen sijaan, että mulla on erillinen luokka tunnille ja minuuteille, mulla on yksi luokka ainoastaan tälle koko kellon ajalle. Eli jos me katsotaan tätä, tässä ei ole haaraumaa ja Tässä viimeisellä tasolla on 1440 eri outputtia. Ja jokainen outputti siis vastaa yhtä vuorokauden minuuttia, mitä tuolta tulee pihalle. Sen koulutus on, täällä on vähän yksinkertaisempi, kun tässä ei ole sitä haaraumaa, niin tämä koulutus, koulutusmalli on, menee simpelimmin näin. Mutta täällä on sitä samaa, tämä toimii suurin piirtein yhtä hyvin kuin tuo ensimmäinenkin. Eli tuota, muutamassa on minuutin heittoa. Mä sanoisin jopa, että tässä tämä tekoäly on oikeassa ja mulla on ollut kellonaika aika väärässä. Väärässä tuossa mun omassa, no, omassa tietokoneessa, vaikka kuvassa se meneekin Ää, Tässä oli tosiaan tämä demo. Sitten jos tähän haluaa perehtyä enemmän sisäänsä, tämä on vähän monimutkaisempi kuin se, mitä viime kerralla katsottiin, tässä on koodia, koodia aika lailla enemmän. Miten tämä mun ajosysteemi pyy. eli tämä on se luokka, mitä, mitä lähdetään ajamaan. Se lukee sisällä, sisällä, sisällä noin eri wrapperit. Mulla on tuota oma koodin. Koodi täällä jokaiselle näistä erilaiselle mallille löytyy omansa. Tuossa on, tuossa on se, kuka ne leijerit on, on, on, on tuota, kerrottu. Ne löytyy tästä. Niistä jokaisesta omansa näissä. Täällä on tällaisia yhtä, yhtäläisiä funktioita. Tämä ei näköjään paljon tehty, oli arvo, arvoja tallessa. Mutta tuota... Tässä on vähän, jos haluaa penkoa näin, niin tässä on vähän enemmän katsottavaa, mutta tuota, tuota, toivon mukaan auttaa pääsemään eteenpäin. Täältä löytyy myöskin tuolta Cropper-kansiossa. Täältä löytyy öö, nämä kellotaulun kuvat näin, että tuota, jos haluaa tätä mennä opettamaan, niin tämän malli, mallin opettaminenkin on mahdollista. Ja äh, tämä, jos, tämä käyttää Tensor, TensorFlowta, ja jos koneesta löytyy tuota, äh, yhteen sopiva näytön niin tämä osaa käyttää tuota, äh, näytön ohjaajan kiihdytystä myöskin hyväksensä. Jos on uudempi Mäkkinä, niin tuota, sillä on vähän oma erilainen asennustapansa, että sen saa toimimaan tuon, sen laitteistokiihdytyksen. Sillä se demo ja muut demo-linkit ja nämä webinaarin linkit näin löytyy tuolta hankkeen sivuilta. Niitä voi käydä sieltä kattelemassa, Sitten, kun tota, siltä tuntuu. Se, tota, tässä oli suurempi, että tämä tämänkertainen webinaari. Toivon mukaan tämä taas auttoi eteenpäin tekoälyn ihmeellisessä maailmassa ja herättää mielenkiintoa, että kun taas, sieltä päästään kiittämään. Kiitos mielenkiinnosta.